rusteičku. Nohíimaše zmičky, gumaki 15naki, pozarne tancuje, aj bez a i bez válašky. A kebocka p nikto ju ne vií u myščku se pešeičku na noti. A nič pšenička, i bandurki, dobre, však šviňových Že je vár skudovná, že skoro nič nemá, že už skoro žovra. Že kráta Mercedes, kber z vladé že pre ňu nič nie je, po to, že furt zvíci. Raz če pochvalila, prišli kamaraci, na žultým motoru želene šviháci, žali jej Mercedes, kmer, Už noší železne obročky Spojené s lancoškom Zlatko už nevidí Bývajne ma zdarma Len oblačok malý Monkavíc nemôže Boje za mrežami Sto ľudé mi lepo učenie plinie So jak straka Mušiť nás krozdeje Nedať se u lapi Za mreže posadí, A pri tým I moja mám Karoby Bukocie.